ما حكم سم القطط التي تأكل الطيور الأصل أو الأفضل والأكمل ألا نسم القطط لأنها كما قال عليه الصلاة والسلام من الطوافين عليكم والطوافات فالأولى والأكمل ان تحاول الاخت ان تبعد القطه عن بيتها دون سمها ودون قتلها يعني لها ان تحمل القطه في شيء او في الليل وان تضعها في مكان بعيد عن البيت ولن تعود الى البيت تضعها في مكان بعيد يعني تجتهد في الا تسم القطه او الا تقتلها اما ان لم تجد امامها سبيلا الا ذلك فلا حرج عليها ان لم تجد امامها سبيلا الا ذلك فلا حرج عليها والله تعالى اعلم